Владислав навідник самохідної артилерійської установки. Наймолодший з екіпажу. У 22 роки він наводить бойову машину та знищує ворога. «На два С3 Акація, це 152-го калібру самоходка, працюємо на відстань 17 кілометрів. Вражу їм стріляли по танках, ліндажах особовому складі. Наводити гармату дають координати. Напрямку. Нажимаю на рычажок, я стріляю. Та й все, дають команду, та й стріляю. Їздимо, вночі буває, днем, рано, вечором. Появляється ціль. Їдемо, працюємо. Прибор сигналізує правильність наведення заданих координат, світлової сигналізації. Ні, орієнтуємося, як задають координати дальність польоту і на таку висоту піднімаємо ствол. В перші дні повномасштабної війни Владислав пішов до лав Збройних сил України. Своєю роботою навчився в бою, розповідає військовий. Треба йти, не чекати вдома, якби ніхто не йшов би Вже давно не було б тої України. Треба було, не було людей та й. Пішов, навчили біоти. І одразу в бой. Страшно було йти. Війна, війна. Люди вмирають. Страшно, страшно. Але то все побороли. Дуже неспокійно було. Не спали. Було більше боєприпасів. Їздили ночами, сутками. А зараз вже трошки зменшилася активність. Ми на Херсонському напрямку. Встановка тут, як, як була спочатку, так і є. Тримаємо, треба буде, будемо йти вперед, буде наказ, йдемо. Приціл для прямої наводки, для стрільби. Це для стрільби навісом, бо на стула підняти і столика ставити перемогу за усю роботу самохідної артилерійської установки відповідає командир гармати. Він приймає координати та передає їх навідникові. На цій бойовій машині працює Микола. Чоловік розповідає, пішов воювати 24 лютого. Це сталося такого там зранку, двадцять четвертого якраз біля нашого будинку, проживаю в Луцьку. Вдарила ракета по аеродрому. Працюємо в напрямок Херсону, але все займаємо оборону. Настрій бойовий завжди має бути такий. До складу екіпажу, самохідної артилерійської установки, входить і механік водій. Мої ну, обов'язки як механіка водія забезпечити якісну роботу техніки, хоч і старенької, але слухається. І вивести екіпаж на позицію, привезти назад. Складний механізм, хоч і старенький, але скажу так, надійний. Працює відмінно. Південь, а, напрямок південний, а от гаряче чи не гаряче всякого буває. Буває тихіше, буває гарничіше. Більше ніж півроку військові займають позиції в напрямку тимчасово окупованої снігурівки. Вони відслідковують переміщення ворожої техніки, наводять гармати та знищують її. Чоловіки працюють вдень і вночі, тримають оборону Миколаївщини та наближають перемогу України. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.